אנחנו ניצור את FreeBee. נוכל להשתמש בבלוקים יהודיים את the toolbox של deep learning על מנת להשליט וליצור קוד ממודלים מומנים בsimulink. למשל, נוכל לתקן מארח התקיבה אחרי נתיבים בקפיש, אבל לא ייצורת תח מארח במצוד בלוקים מבוסס הזה deep learning. נוכל למצוא בלוקים יהודיים בsimulink לביצוע מסימנים deep learning כמו למשל בולק לביצוע אפקציות, אדישים מושבים, אסובת מזרוני מומנות, בולקים של ד detectors, לביצוע אובייקטים, בולקים של ביצוע אקسيטיקציות של תמונות ועוד. המתרחש במקום, הוא לביצוע אינטגרציה של תלת מארחת שלנו, שמעבירה לרחיב ראי אי לאחד מודלים שימול אינקדורי יותר, שיאוכלich לול רחביים נוספים כמו הדינמיקה של הרחף, הבקר, הקיבת התווים, ביצוע איתור אחישנים, וריאת תלת ממדית, הכל תחת מארחת אחדה لو خال طبعا גם لپצא ונפיקציה על הביצויים של הטכנונו קולל על ידי רצצ סימולציות מארחתיות וזאת לפני האצמה של המוצר. דוגמה נוספת שנוחה לנוהל היא הינה מארחת גיוניטיביים ורחבים, כמו שאפשר לראות גם בסרטון. במצאוות שתי תה מארחות, אחת נשנתה לרשת לגיוני רחבים, באמצעות רשת יולו, והשניה מבוססת דרגת במנת פרוש לגיוניטיביים. שילוב התה מארחות האלה תחת מארחת אחת בסימולינקט ונוסף לבлок לוספות אנטציות לקול פראק. ייתן לנו בפלט את היכולת לזהות את מיקומם של הרכבים והנתיבים בסרטון לצד מידת הביטחון שלנו בכ זיהוי, כלומר בכל זיהוי, זאת אומרת בכל פרים. נוכל לייצר קוד C, C++, קוד קרודה באופן אוטומטי למטרות התמאה לדסקטופ או לחומרת אימבדד בסופו של דבר. נוכל גם לשנות בקלות את ההגדרות בפלוטפורמת סימולינט, כך שנוכל לנצל את היכולות החמורציות שביושותנו, ולהשתמש ב-GPU כדי להעיץ את זמני הריצה של הסימולציה. מה שאנחנו רואים כעת על המסך זה את הסימולציה רעצה. אנחנו רואים כיצד המערכת מצליחה לזהות את הרכבים והנתבים במהירות גבוהה וברמת דיוק מרשימה.